Сьогодні відносно тихо. Викликів не було, каже начальниця загону Ірина Грачова. Бойовки висять у шухлядах. В кожної зміни вона своя. До початку повномасштабної війни в середньому виїжджали до п'яти разів на добу. Це у літній період. Восени та взимку викликів менше. Зараз ситуація загострилась. В основному у нас сильно горять ліса. дуже сильно горять ліса, і В основному і за артобстрілів. У нас знаходиться Лимановський, Галіциновський і Балабановський ліс з'єдняється з Галіциновським лісом і об'єднання, що вирішує ці пожежі. Коли ми не справлялися самі, то приїжджала п'ятая, оказывала нам допомогу. Наочно, наслідки пожежі та її причини мають такий вигляд попадання вражеских боєприпасів загорілася хвойна підстилка. Вот. Можна побачити, що тут лежать боєприпаси з однієї сторони, з іншої – вон лунки від них. І таке відбувається постійно». На час зміни це приміщення слугує другим будинком, каже Андрій. Тут є де приготувати або розігріти їжу, між виїздами перепочити, перевдягнутися. «Цвіточки посадили самі всі. Фіники самі посадили, колодець самі робили, виноград посадили, окультурили курилочку, <сіху> відпочивальню. Ну, а так, що кажуть, підтримуємо якийсь порядок, війна війною, порядок має бути. Анатолій – начальник Почти. другої варти. Говорить, час доби на пожежу не впливає. Буває, що... Виїжджаєш вночі, визивають нас там виїхати тушити пожежі, да? буває страшновато, ну що робиш, наша така робота – їхати тушити Ліса, ліз в основному, суха трава зараз, блин. ну і по частному сектору, дома. Буває, що люди трошки і самому страшновато, успокаєш, їдемо. Загін пожежної охорони – це звичайні люди, які попередньо пройшли спеціалізоване навчання та тепер несуть варту у своїй громаді. Тиждень тому в загоні була одна автівка, зараз їх вже дві. Передали з головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області на підсилення. Після оформлення всіх документів на ній працюватимуть за призначенням. Воду в цистерни набирають зі свердловини. Коли немає світла і не працюють насоси, то з лиману. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.